Травмувалася 2 січня о 6-й вечора по Львівському шосе, говорить Людмила. От шла ще лід був. От шла ще лід був, впуску вдарилася ребром, тепер думаю, чи це ребро, чи це серце болить. Пчихну болить, кашляну болить, зроблю якийсь різкий рух болить. Я щось переживаю. Мати впала 2 січня, розповідає Олена. Чому по медичну допомогу не звернулася того ж дня? Жінка каже так. Це шийка стегна в неї. Не думали, що серйозно. Ну впала, що в перший раз, розумієте, а тут така ситуація. Їй 89 років йшла і впала, зашпортнулася, впала і все. Травмувалася через власну собаку, говорить Надія. Слизнулася собачка, замотав ципом і я впала. Голова ташнить. Новорічні свята минулися, без великих таких ексесів не було. Тому звернулося в новорічний день першого часу звернувся 66 чоловік, за допомогою другого часу – 85, третього – також 66 чоловік. За словами Руслана Колісникова, найбільше люди під час вихідних травмувалися у побуті. Більше люди падали і отримували переломи, Ну тут причина ожеледиці нема, це також велике значення, що такої великої кількості людей також не було. Зазвичай ми приймаємо 60-70 чоловік, ну, а от тільки другого числа було 85 чоловік, що збільшилось на 10-20 пацієнтів. Ну. 1 січня до міського травмпункту через травми, отримані під час збійок, звернулися 16 людей, каже Руслан Калєсніков. 2 та 3 січня з такими травмами було по 8 осіб. За перехти їхніх засобів за медичною допомогою пацієнтів не було, що, напевно, свідчить про Правильне поводження з практичними засобами, пікарними, фейерверками. Останні фейерверками у новорічну ніч травмувалися 4 роки тому, говорить завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні. Рок, років чотири тому було. Це було в новорічні, тільки 12 пролунало про і одразу пацієнт був через 2-3 хвилини, тому що було тут біля площі тут рядно розірвалася пікарда в руці, відповідно, там було роботи на цілу ніч. Минулого року за перші три доби до міського травмпункту звернулося 145 осіб, говорить Руслан Калєсніков. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.